Виробництво триває у три зміни. Загалом сюди приходять допомагати армії близько 50 людей. В кожного своя задача. Одні люди нарізають стрічки, які потім нав'язують на каркас маскувальної сітки. 78-річна Галина розповідає, чому займається саме нарізкою стрічок. Воно мені підходить по темпераменту. Я швидко працюю, це мені підходить.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 На стінах розвішані маскувальні сітки різних розмірів, забарвлення та призначення. На них ці клаптики і нав'язують. Щодо кольорів, то вони варіюються від пори року та місця, куди цю сітку відправлять. Розміри замовляють безпосередньо самі військові. Людмила закінчує сітку кікімора. Виріб призначений для циліндрічної ємності. Ця сітка називається кікімора. І вона, це я зв'язую, не просто так натягується, а на... Як є, таку як бочка, на таку конструкцію як бочка. Цей маскувальний елемент розміром за вишки 2,5 метри, розрахований на ємність діаметром 3 метри. Юрій набиває матраци для окопів та бліндажів. Для окопу – двосмужний, для бліндажу – на одну смугу більше. А я їх набиваю дрібно порізати до одною тканиною. Чи...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 використовувати. Це шапки, це балаклави різного кольору, за різною потребою. Також ми в'яжемо, мої дівчата в'яжуть носки, також ми робимо отакі килими. Скільки кілометрів сіток, сотень комплектів теплого одягу, матраців, ковдр – Рукавичок, чохлів відправили до війська? Розкажуть після перемоги, говорить Наталя Куличковська. Все, що їде на позиції, маркується. Голосітка не їде до хлопців. К сіткам перекліюємо вірш, який наша дівчина написала. Потім їде наш логотип, де мої контакти, і по цим контактам. Хлопці мені відписуються, що вони отримали сітки і що вони безкоштовні, тому що ми сітки не продаємо. Далі к сіткам де талісман, який оберігає хлопців, які знаходяться під сітками. І подаруночки, маленькі подарунки, прихватки від нас. Приміщення умовно розділене на цехи. Периметром, де це можливо, розвішані основи, на які в'яжуть стрічки. Швачки сидять окремо. Вони шиють маскувальні костюми для людей та на зброю. Сировину приносять волонтери, закуповують люди, які тут працюють, допомагають тканиною швейні фабрики. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.